أعو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للك Thank <laughs> I Oh <laughs> Love. In ربي <تصفيق> لفضيله <تصفيق> شيء الدكتور ولا يصدنك عن آية ولا تدعوا هُوَ الْحُكْمُ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ وكأساً دهاقاً رب السماوات والأرض وما يا <تصفيق> يوم يقوم <تصفيق> تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن مولاد ولم يولد ولم مولاد مولاد مولاد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد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 الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس, <تصفيق> الناس. <تصفيق> الناس. الناس من الجنة والناس oh